جبت لكم الكنافه بالقشطه بطريقه حلوه وطريقه جميله جدا عايزه اقول لكم بقى ايه هوريكم السر اللي هم في الفيديو والطريقه تحضيرها وهوريكي هي طالعه معايا ازاي كده زي المحلات عايزاكي بس اول حاجه اعملي إيه لايك وشير الفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش في التعليقات تحت يهمني امركم في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم في الوصفه الوصفه دي من احلى الوصفات اللي في رمضان كلنا بنعملها على بعض الفطار في الحلويات وهي الكنافه بالقشطه عايزك بقى تشوفوا الفيديو للنهايه وما الاشتراك في القناه ده معايا بقى ايه نص كيلو كنافه انا طبعا كنت حطاها في الفريزر وطلعتها ضربتها في الكبه او لو ما كبه على ايديكي وهتخليها ناعمه كده زي ما شايفه وكوبايه بقى سمنه كده كبيره لان الكنافه طبعا بتحب السمنه وهفرك بقى السمنه بقى في الكنافه كويس جدا كده زي ما أنتوا شايفين بحيث ان انا اشرب بقى كل الكنافه اللي معايا دي بالسمنه اللي معايا عايزاها كلها كده تبقى كلها سمنه لان هي فعلا وصفتها من احلى الوصفات اللي ممكن تتبنيها على طول في رمضان هجيب بقى صينيه وهدهن بقى الصينيه بتاعتي بالسمنه واهم حاجه السمنه تكون في قلب البرطمان اللي وحطها وحطاها كده زي ما انت شايفه وتحطي وتدهني بيها السمنه من الجناب والارضيه بعد كده بقى هجيب الكنافه اللي انا عملتها بالسمنه ديت وشربتها بالسمنه كويس جدا احطها في الارضيه بتاعت السنيه زي ما انت شايفه وهبدا بقى ايه عايزه كمان اعمل لها ايه اطلعها كده من الجناب عشان القشطه ما تطلعش معايا وعندي بقى صنية ثانيه هضغط عليها زي ما انت شايفه اهم حاجه تضغطي عليها ضغطه جامده عشان لما تيجي تقليبيها تتقلب معاكي بكل سهوله بس هي دي كل الكنافه اللي انت بتلاقيها في المحلات طالع معاكي في منطقه البصونه جبت بقى ايه دول كوبايتين لبن عليهم كوبايه نشا وعليهم كمان معلقه سكر لان انا لسه في شربات فمش عايزه الكنافه بتاعتي تبقى مسكره جامد وهقلب كويس جدا لغايه لما الخليط ده يتقل معايا وهبدا بقى ايه انزله على الكنافه بالطريقه اللي انتم شايفينها دي بصوا كريمي وجميله جدا القشطه نازله بقى كريمي على الكنافه طعمها تحفه ايه طبعا ايه عايزه اقول لكم ان الوصفه دي حلوه قوي الناس كلها بتعملها وبتنجح معاها لان هي فعلا بسيطه وبتطلع معاكي بكل سهوله بتقلبيها بكل سهوله المرحله بقى اللي بعد كده ان انا هجيب الكنافه هرشها كده من فوق الوش بس مش هضغط على الكنافه من فوق جامد عشان خاطر القشطه ما تطلعش معايا اهم حاجه بصي انا يعني التبر لنا انا ايه يعني من فوق الوش كده بحاول اسويها ما بضغطش عليها خالص بس وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 180 وهسخنها كويس جدا وهدخلها الفرن واول ما تطلع من الفرن هيبقى ده شكلها من فوق بس انا مش عايزه الشكل ده هقلبه بقى على الشكل التاني اللي هو بيبقى في الارضيه بتاعه الكنافه وده بيبقى بيطلع معايا لان انا ضغطت الكنافة كويس جدا في الصينيه وجبت بقى شربات تقيل طبعا كنت محضراه طبعا لازم يكون بارد عشان الكنافه تطلع معاكي سخنه والشربات يبقى بارد عليها وتنزليها كده بكل بساطه طبعا الكنافه هتتشرب الشربات ده كده كله وهتبقى جميله جدا طبعا بقى مكسرات سوداني اي حاجه عندك ممكن تشكلي بيها وش الكنافه بصوا الكنافه عامله ازاي جميله جدا آه كاني جايباها من عند الراجل بالظبط هي تحفه جدا ما اي حاجه وبسيطه وطعمها عايزه اقول لكم كان لذيذ جدا جدا جدا جبت بقى الزباني وطبعا بقى ضربته في الكبه خليته كده ناعم كده شويه وحبيت بقى ايه اللي انا اشكل بيه الوش بتاع الكنفة عشان يديني شكل حلو كده وبس وبالف هنا وشيفها وكان دي الوصفة بتاعتي النهاردة ودي كانت القشطة طبعا بقى لما قطعتها كمان كانت متماسكة جدا في قلب الكنفة طبعا عايزاكم بقى لايك وشير للفيديو الفيديو وهمني قوي تعليقات بتاعتكم تقولي رأيكم فيها ايه وجربوها وان شاء الله تعجبكم الوصفة يلا باي باي مع السلامة